Nepiju mlíko, nemám ráda. Nepiju sodu, žádnou Coca-Cola, nic takového. Co nepiju, tak je určitě vodka, to je, to je prostě oheň. Co vůbec nepiju, nemám ráda bílé víno, nemám ráda, uh, nesnáším whisky, mm -hmm. jenom ta vůně whisky, tak uh, to mi dělá zlé. Um, no. Jo, a nemám ráda coca-kolu. Hmm. Co třeba kofolu? Kofolu, kofolu. kofolu mám ráda. <laughs>